Ερευνώντα λα κείμενα, επίσημα λα τη λα λα τα βιβλία των μοναστηριών αλλά και ιδιωτικά χειρόγραφα, ο επαμεινώντας στα ματιά της, κατάφερε να συγγράψει το κορυφαίο έργο για την ιστορία της Σάμου με βάση και τα μέσα που είχε στην δυνατότητά του. Μουσική από εκεί ατλήσαμε τα παρακάτω περιστατικά για ουράνια φαινόμενα που εξέπλησαν τους αμιώτες σε έξι περιπτώσεις από το 1788 και μετά. 24 Μαΐου του 1788 Ήταν η μέρα κατά την οποία εχάθη ο ήλιος και εφάνησαν τα άστρα. Μία δηλαδή έκλειψη ηλίου, για την οποία όμως δεν έχουμε άλλα στοιχεία όπως παραδείγματος χάρη για πόση ώρα ήταν ορατή και ποιε ήταν η αντιδράση του κόσμου. Δευτέρα 16 Αυγούστου 1826 Μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου οι κάτοικοι της Σάμου βλέπουν έναν αστέρα που πήγαινε βορειοτητικά, με 7 φωτιές και με κρότον. Έπειτα, ήμιναν τον καπνό του δρόμου και βάσαξαν ο καπνός ως 3 λεπτά. 1886. Ήταν μεσάνοιχτα της πρώτης προς δεύτερης μέρας του Νοεμβρίου όταν στο βάθος του ορίζοντα προς τη Δύση, εφάνηκε ένα λαμπρό φως του ήλου που φώτισε όλο το νησί. Μέσα σε αυτό το μαγευτικό φως, άπειροι αστέρε φαίνεται σαν να πέφτουν στι κορυφές των βουνών και στη θάλασσα. Το θέαμα διήρκησε 10 λεπτά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται ο παμινώντα στα ματιά τη. 23 προς 24 Ιανουαρίου του 1872. Οι Σαμιώτε γίνονται μάρτυρε ενό σπάνιου μετεωρολογικού φαινομένου, το οποίο θεωρούν ότι είναι το βόρειο Σέλλα. Το φαινόμενο ξεκίνησε στι 7 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στι 11 το βράδυ. Καμία περιγραφή δεν μπορεί να δώσει πιστή εικόνα του νυχτερινού του φωτό, του τους μετασχηματισμού του οποίου συνόδευαν παράδοξοι μεταχρωματισμοί και διάφοροι αρτάβιοι, διδούση αυτό την φοβερή όψη τη πυρκαγιά. 15 Νοεμβρίου του 1872 Ο ουρανό παρέχει το μαγευτικότερο θέαμα που μπορεί να δει κανεί σε αυτόν γράφει μαρτυρία που παραθέτει ο Σαματιάδης για μια εντυπωσιακή βροχή αστεριών εκείνο το βράδυ, όπου ο ουρανός ολόκληρος εθένετο δια των διατών των αστέρων χωταγωγούμενος. Πέρα από αυτά σίγουρα υπήρξαν και άλλα αστρονομικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπόρεσε κανείς να καταγράψει, για τον απλό λόγο ότι γραφή κάτι που κατήχαν πολύ λίγοι εκείνη τα χρόνια. Κατάκτησε τις γνώσεις από τον άνθρωπο του το επέτρεψε στο πέρασμα των αιώνων να ξεφύγει από τις διάφορες δισιδαιμονίες και να μπορεί πλέον να μην αισθάνεται το ίδιο δέος για τα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον στο οποίο διαβεί. <σομίως>